السلام عليكم كيفكن يا جماعة كيف اخباركم واهاليكم يلا رجعنا ان شاء الله تعالى اليوم رح نبدأ هالرجعة بعد العيد وبعد رمضان الله هيك يعيدوا علينا وعليكم وعلى الجميع بخير وبركة اعوام عديدة وازمنة مديدة ان شاء الله تعالى رح ناخد ملك اربعة رح ناخد استراتيجية ملك اربعة بسم الله الرحمن الرحيم ومثل ما متعودين على بعض نبدا مباشره تاني. يلا اول شيء بنروح لشيء اسمه تريند بنروح لشيء اسمه بولينجر باند مثل ما هو ما بتعمل شيء انا بس غيرت الحقيقة اللون آه ما بتعمل شيء مثل ما هو بعدين ننزل للاوسيليترز بنروح ل اي آه ريليتف ستريكس كمان مثل ما هو بس ضفنا عندك الليفلز ضفنا ال ال اللي هو طبعا في 30 و70 ضفنا ال 50 وضفنا 20 و80 ماشي بنروح لعند آه السي سي اي بنروح لعند السي سي اي تعوا بقى نتذكر انا وياكم وين كان بتوقع هون ما مع هون معلشي ها آه. تمام كذلك الأمر أنا ضفت الحقيقة ناقص 125 و 125 بس عملت شي تاني ونفسه وعندك يا أستاذ بدنا نحط ال ADX Average Directional Movement Index كذلك الأمر أنا ضفت 20 40 60 20 40 60 وعندك الماك دي هو مهمته طبعاً مثل ما هو مثل ما نحن بنعرف طبعاً ضايفين صفر هو مهمته فقط تبريدية مش أكثر يا جماعة مثل ما متعودين على بعض الاستراتيجية غاية في البساطة وهي قوية ولكن أنا حابب نوه ونركز على هذا التنويه أنا سبق وحكيت وكتير حكيت لا يوجد استراتيجية واحدة كفيلة وآمنة مئة بالمئة لا يوجد على الإطلاق لذلك دائما نعيد ونكرر أن تدمش هذا الكلام مع التحليل لأنه عم يندمج مع التحليل عم تفرق كثير النتائج أولاً ثانياً الاستراتيجية قوية جداً جداً مثل ملك 3 و 2 و ولكن تحتاج إلى أحد أمرين أو معا إما و إما سلاش و التحليل السلسله اللي اخذناها او سلاش و السيناريو الطوارئ السيناريو الطوارئ يا جماعه عم يتم العمل عليه ليل نهار وهلا هو تحت الاختبار من شان ان شاء الله تعالى يتقدم لكم بشكل مريح بشكل خلص ترتاحوا كل عمركم ان شاء الله وما بقى تقعدوا على الشاشة والتعب وت... حالكم رح ن... وح... بصراحة رح احكي شيء بصراحة يعني ب... بأمانة ما بقى تتعب نفسيا لأنه الانتظار قدام الشاشة ترى مرهق هذا الموضوع إن شاء الله تعالى رح يريحك من هال... هالإرهاق هيدا لأنه مثل ما نحن بنعرف ال... ال... ال... ال... الروبوت أو الآلة لا بتتعب ولا بتأكل ولا بتشرب ولا بتنام ولا بتتعب نفسيا بس انا طلبي الكم مثل ما كل مره بإلكم الرجاء التدرب قدر الامكان مع العلم هالتدرب هيدا هو رح يساعدكم كشيء جانبي لانه ان شاء الله تعالى بس ليصير معكم الروبوت رح ترتاحوا كتير كتير كثير. على كل الاحوال يلا ان شاء الله تعالى ما بقى فاضل كثير نحن هلا حاطينه تحت الاختبار وان شاء الله الامور كثير رح تكون كويسه. طيب باختصار نحن عندنا طبعا كمان حابب كمان نوه لي قبل ما انسى. آآ آآ في بعض الاخوه احيانا بيقولوا لنا بدنا شيء هلا فعلي بدنا شيء على السوق يا جماعه الدخولات البيعيه والشرائية سابقا هي نفسها بتصير على السوق فاحيانا نظرا لدي الوقت والله ما بكون انا انا فاضي لحتى اقعد التقط وقت تحقق عند السوق بس طبعا بمجموعه الفيسبوك جروب الفيسبوك ما شاء الله عنهم الشباب دائما عم ينزلوا وعم تجيب نتائج دائما. طيب باختصار آآ آآ باختصار هو عندنا دخلة البيع او الشراء هي في عندنا عدة نقاط. خليني اكبر معلشي. النقطة الأولى لازم يكون الـ الـ الـ الـ المؤشر مرتطم بالحد العلوي البولينجر. طبعا أول شي مشان نرتاح دي هذا لا تلتفت عليه في أخذ الصفقة الرئيسية. هو فقط للتبريد. طيب الـ ADX نحن شرحناه بمقاطع سابق طبعا بدي ارجع والـ CCI وعندنا أي. RSI. الـ RSI متل ما بتعرفوا يا جماعة عند الـ 70 -80 هو تشبعات شرائية. عند الـ 20 -30 فما دون تشبعات بيعية. 70 80 فما فوق تشبعات شرائية. طيب أه باختصار أنا ارتطب ارتطام المؤشر أو اختراق ارتطام المؤشر ركز لو سمحت هي عدة نقاط النقطة الأولى ارتطام المؤشر أو اختراق أعلاه مثل هون مثلا بالحد العلوي للبولينجر باند ماشي مرافقة معه التالي أولا RSI فوق السبعين هذا واحد. عنا عدد اثنين. اولا ارتطام المؤشر او بالحد العلوي او مخترقته لفوق. اثنين وصول الار اس لتشبعات. ثلاثة السي سي آي فوق المية وخمسة وعشرين. فوق المية وخمسة وعشرين. ولكن عاطي نكزلة تحت. عاطي نكزلة تحت. عاطي نكزلة تحت. مش هيك فوق. عاطي نكزلة تحت. يعني انه انه طلع لفوق طلع لفوق وعم ينزل طلع لفوق وعم ينزل طلع لفوق وعم ينزل انا هلا بكون او او باخذ فكره انه فيني اخذ صفقه بيع طبعا هلا بدنا نجي للاي دي اكس هلا بدنا نجي للاي دي اكس باخذ فكره لصفقه بيع الصفقه هي افتتاح الشمعه او بعد مضي نصف مدتها مثل العاده الصفقة هي افتتاح الشمعة أو بعد مضيء نصف مدتها هذا الدخول هذا الدخول الخروج التاكو بروفيت الحساب العمودي إلى الحد ال ال ال ال المنتصف مش والله هون نطلع الحد لا الحساب العمودي للحد المنتصف طلع معي أربعين نقطة طلع معي أربعين نقطة وبس جابتها جابتها شوفوا يا جماعة هذا الحد جابه بدك تقول لي الاي دي اكس شو شغلته الاي دي اكس شو شغلته الاي دي اكس مثل ما نحن بنعرف اذا كان شراءات مثلا هلا الشراءات تحت ال20 يا جماعة انا عدت انا شرحته من قبل بس هلا رح ارجع اذكره اذكركم فيه حد العشرين 20 بالاي دي اكس هو ارض المطار انطلاق الخط الازهر الازرق لفوق معناته نحن نذهب الى اتجاه ولكن بيع ام شراء مين بيحدد لي هالكلام اذا ارتفع معه الاخضر فهو شراءات اتجاه شرائي ارتفع معه الاحمر فهو اتجاه بيعي وصول الازرق الى الستين فما فوق خلص معناته صار تشبع بالاتشار غالباً بده يقلب بالاتشار أو أو يمشي عرضي وصول الأحمر أو الأخضر إلى الأربعين شايفين بتشوفوه دائماً ها طبعاً فضل الله عز وجل هذا كله إضافات وصول الأخضر أو الأحمر إلى الأربعين كذلك الأمر خلاص حاجة زخم ما بقى فيه نرجع من عيد أزرق أحمر فوق العشرين صعوداً بيع ازرق اخضر فوق العشرين صعودا شراء طيب ازرق ستين فما فوق حاجه صار فيه زخم بالاتجاه احمر او اخضر اربعين فما فوق صار فيه زخم في التداول خلص وقف طيب فهون مثلا هون هون مثلا يعني يعني بتاخذها للاستئناس ولا انه يكون هلا طبعا الازرق اذا كان تحت ال20 بتوقف تماما ما بتعمل شيء ابدا ابدا. واذا كان هلا بصراحه وحتى الاحمر اذا كان تحت ال يعني نوعا ما بيعطيك هنت انه توقف. هلا يا جماعه بالمناسبه اذا انت هلا هو الاي دي اكس هو ليس الا مساعد مساعد ومساعد ثانوي يعني اذا انت شفته شتتك اذا بدك بلا شيله بس انا حبيت هيك لانه احيانا في صفقات قويه وبتروح فورا لهدفها وفي صفقات لا شوي ضعيفه بتطول تكه لهدفها زائد الدخول بالتبريدات ماشي؟ طبعا على فكره يا جماعه انتم هالاستراتيجيه فيكم تطبقوها مع استراتيجيات ملك واحد او اثنين او ثلاثه يعني مثلا مثل هون ملك واحد عن اختلافات شايفين ومرتطم بالحد السفلي تبع البولينجر باند وشوفوا الار اس اس السي سي اي شوفوا الار اي شوفوا, شوفوا لهالصفقه ما وها طيب هذا موضوع ثاني هلا انا مشان انتم بالاخير تارك لكم الابداع بهذا الشان خلط الاستراتيجيات وبس لحتى تطلعوا بنتائج حلوه، نزلوهم على الجروب الفيسبوك وان شاء الله تعالى بتكون الامور على خير. طيب نرجع بقى. قلنا اخذنا صفقة بيع ومشي الحال. طيب نجي مثلا لصفقة شراء. خلص الار اس اي ما على 20. طيب ها هون على 20. يلا بسم الله. هون على 20. الار اس ايوه على 20، وانا عندي مرتطم بال الحد السفلي، بل نخترقه بس السي سي آي ما بيمشي الحال لانه نازل لتحت بدي يعطيني نقزي لفوق نجي لهون نجي لهون ها عاطيني جاي الار اس آي من العشرين تمام والسي سي آي معي بنقزي لفوق يلا باخذ شراء من عند هالنقطة باخذ شراء او بعد مضي منتصفة هدفي هو الحد الس... الـ الـ الـ الـ الوسطي خمسين نقطة جابة اذا ما جابة باول شمعة تاني شمعة شايفين البساطة طيب طبعا ال اللهم صل على الحبيب شايفين الاي دي اكس عندنا الازرق عم عن يطلع والاخضر بده يطلع هو الحقيقه اهم شيء الازرق هو اهم شيء الازرق انه ما يكون تحت ال 20 هذا اهم شيء بس برجعوا بلكم اذا بدكم بلالا الاي دي اكس اذا بدكم طيب بنجرب مثلا هون شوفوا يا جماعه هي خصوصي ميحه طلعت لنا هالحاله اللي هون تمام هلا ليك طلعوا على الار اس اي تحت طلع على الار اس اي تحت الشمعة اللي فوق الشمعة اللي فوق بالبولينجر باند مرتطمة بالحد السفلي والار اس آه اي على على ال20 فما دون والسي سي اي كمان عاطيني نكزة لفوق معناته انا باخذ شراء ولا ما باخذ ايه طبعا باخذ شراء خليني اقول من منتصف الشمعة ها من منتصف الشمعة انه قلنا إن يا بي اني بعد مضي نصف وقته هه معنا و... لحظه اها 56 نقطه او 57 نقطه طيب هون تعال تعال انت يا خط لنشوف بس هلا هون شوفوا يا جماعه لحد تحددها بالضبط هون نحن اخذنا صفقه الشراء ما جابها طيب يلا بسم الله حل وقت تل... الماكتي تعال يا ماكتي وين تبريدي انا هون تبريدي خليني مثلا اعمله هيك هون تبريدي اول عمود تقاطع وين صار التبريد معلش لا خليني مشان تشوفها كلها بردناه وين الخروج وين الخروج للصفقتين مثل ما متعودين عند اول دخله للصفقه الرئيسيه هيك عند اول دخله للصفقه الرئيسيه طلعنا من الصفقتين على ربح ما عمل الا تبريد واحد معك مجال تعمل اربع تبريدات عند اول دخله للصفقه الرئيسيه طبعا يا جماعه بدي اعمل فاصله صغيره ايه الاخوه اللي عم يقولوا انه طب اذا انا حسابي 1000 دولار ما فيني اتداول، لا يا جماعه حكينا كثير اوريدي اذا انت حسابك 1000 دولار فيك تتداول اربع صفقات ايه او صفقتين خلينا نقول، كل صفقه 0.01 وتبرد عليهم كل صفقه 0.01 وتبرد عليهم التبريد الاول 0.02، التبريد الثاني 0.03 تبريد الثالث صفر تبريد الرابع صفر صفر إذا عمل أربع تبريدات فيك إنك إنت لتكون بأمان أكثر ما تدخل بال بزوج آخر اللي حسابه 500 دولار ياخد صفقة واحدة بس بدل صفقتين حساب الألف دولار باختصار طيب وطبعا إن شاء الله تعالى بكرة روبوت الطوارئ رح يريحكم كثير إن شاء الله المهم فطلعنا هون نحنا من الصفقتين هو أهم شيء الدخل الرئيسية طلعنا من الصفقتين. شايفين طيب خلينا نشوف غيره يلا انا هلا عم بتطلع على RSI ها مع إنه شوف قديش هون مرتطم بس عم بتطلع على RSI ما في تشبعات شايفين هذا فلترة خلينا عم نفلتر نحنا ها يلا ها تمام تعال انت يعني او هون خلينا نقول بس ولكن السي سي آي شبو نازل ما بيمشي الحال بس يعطيني نقزله فوق يلا بس اخذنا هون شراء استاذ بنص أو يعني بمنتصف المده بتطلع عموديا 95 نقطه جابه جابه شايفين في جابه يا جماعه ما جابه بدك تبرد ماشي امرك هاي بردنا هون وين الخروج بنفس مكان الدخلة الرئيسية اخدنا هون وطلعنا من الصفقتين هون ممتاز تبريد واحد بس تعالوا شف الناس وحده واحدة يلا شراء شراء والسي سي آي تمام يلا وين بدك بدك تدخل ببيع بمنتصفة يعني مش من هون ماشي 143 نقطة جابة ليك جابة ها. هون الدخلة هون الدخلة وهون الخروش لا بده تنزيلي شوي لا مش. اجابه شايفين يا جماعة قوة الاستراتيجية كتير كتير قويه طبعا شوفوا هون ال اللهم صل على الحبيب الـ اكس وصل هون بعدين للأربعين شايفين وتوصل للأربعين للأخضر خلص هون التشبعات احنا قلنا يا الأزرق بيوصل للستين مثل هون شايفين يا أما الأخضر أو الأحمر بيوصلوا للأربعين خلص تعلو بضصة طيب شايفين سهولة الاستراتيجية وإذا بدك تبرد بريت ليك والماكتي فيك تبرد اعمل اللي بدك طبعا بدي نوه لامر انه من بعد الصفقه الثانيه التبريد بدنا ندخل بقى بروبوت الطوارئ وان شاء عفوا روبوت التي بي افتر بريك كمان هذا انا حاطط لكم اياه من قبل وما شاء الله الاخوه عم يستعملوه هو الخروج هلا هذا اليورو ان زد دي زوج سريع حط 20 نقطه او حط 15 نقطه كمان حكينا على الأزواج السريعه والازواج العاديه والبطيئه بمقاطع سابقه لكن ليش دائما يا جماعه بقول لكم ما تدخلوا لهالمقطع مباشره روحوا ارجعوا من الاول دائما وعيد قد ما فيك ماشي طيب خلينا نشوف النباع اخر صفقه مثلا يلا ها لكم تشبع شرائي شايفين يعني يعني ما في تشبع شرائي خليني اعمل هيك انا خليني هلا احطك انتي فوق تشبع شريعي سي سي اي ما بيمشي الحال لانه طالع يعني بوز لفوق لازم يكون بس هلا انا هون باخد بيع باخد بيع تعال بمنتصف مده الشمعه ميتين 210 نقاط 210 نقاط ها 210 نقاط طيب نزل لها شيء طلع ليك لحد الان ما نزل لها بلا خلاص ما مهم نبرد ما بيمشي الحال نبرد هون للبيع ليش ما بيمشي الحال نبرد لانه تحت البيع الرئيسيه ماشي بلاها ها فينا نبرد هون فينا نبرد هون شوف الماكدي اعطاني تقاطع لتحت فينا نبرد يلا وهي بردنا هون ماشي هي بردنا هون وين خروجك عند نفس مستوى الصفقه الرئيسيه مثل العاده طلع ليك وطلعنا شايفين يا جماعه تبريد واحد بس شو رايكم بقى بهالاستراتيجيه كثير كثير قويه وفوق كل هذا يا جماعه شوفوا لوين عم وصل معكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" أنا ما بحب إني أخسر، ولا بحبكم إنكم تخسروا، إن شاء الله تعالى الله يستخدمنا بالخير يا رب العالمين. إنه كون سبب إنه ما حدا فيكم يخسر، وهذا ترى الحرب يلي عم تصير بس يمكن ما عم حسسكم فيها، الحرب اللي عم تصير من وراكم الله يصطفينا بالخير يا ربي. مشان نوصل لها المستوى بعد هالكلام ما في استراتيجية في الكرة الأرضية لحالة كافية مشان الأمانة لا عندي ولا عند غيري خير الكلام ما قل ودل فدائما أصحبها بأحد الأمرين أو معا إنهم. يا التحليل يا أما السيناريو الطوارئ الحكينا يا أما معا وكلهم أمن لك بالقناة إلا سيناريو الطوارئ الروبوت قصدي مش السيناريو، الروبوت روبوت الطوارئ يلا إن شاء الله تعالى عم بيتم اختباره وإن شاء الله خير. يا جماعة باختصار آه هي الإستراتيجية لطيفة، قوية جداً جداً جداً، بسيطة وإن شاء الله تعالى بتعمل معكم شيء كثير كثير حلو وحتى لو عمل أكثر من أربع تبريدات ما مهم نحن في عنا طوارئ. وطبعا حتى بعد ما ما ان شاء الله وتعالى نحكي بيه بعد ما ننزل الروبوت الطوري على القناه ان شاء الله انتم كمان بدكم تجربوه معي فتره بعدين خلاص ترتاح كل عمرك باذن الله عز وجل، بدءا من حساب 500 دولار بتدخل الى ما شاء الله شو ما بدك. الله يعطيكم العافيه رب العالمين. تفضلوا هي المقطع إن شاء الله وتعالى بنشوفكم بمقاطع جايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.